أربعة صفر من, من خارج المملكة، ياشيخات بزين والساسه لصيق من طلوع البدر اخذت الوصايف والخصام <تصفيق> يا الواسع يا مثل وسوى المطر والكرم والجود ساسك ولاتها جدار يا <تصفيق> سليله <تصفيق> الرجال القروم الطيبه